Itämeri on herkkä saasteiden vaikutuksille. Meremme on matala ja vesi vaihtuu hitaasti. Koko vesitilavuuden vaihtuminen kestää kolmisenkymmentä vuotta. Koska vesitilavuus on pieni, merenjoutuneet haitalliset aineet laimenevat vain vähän.